عالم ديزني الرائع ترى عبيراً اللافتة والأسوار العملاقة وهي التي لم ترى الأسوار قط في فانتازيا إلا عندما رأت عالم شكسبير ولم تكن حمقاء أو بطيئة الفهم، على الأقل بالنسبة لهذا العالم الذي تهواه لذا تذكرت كلمات المرشد من المعتاد أننا نبني صور حوالين أعمال الفنانين اللي خلقوا عالم كامل متكامل وكده نمنع اختلاط أفكارهم بأفكار الباقي المفكرون الذين لم يعود العالم بعدهم كما كان قبلهم هو ده قطاع ديزني فانتازيا بتفتخر بيه جدا وبجد أضاف كتير وخلى العالم له جمال بما لا يقاس هل في عالم ديزني زيه في دنيا الواقع؟ في اتنين واحد في أمريكا وواحد في أوروبا ديزني لاند هو الاسم اللي اختاره شفت اي واحد منهم؟ شفته؟ <تصفيق> انا اروع نزهه عملتها في حياتي هي زيارتي للدلجمون مكان امي وما كانش هناك سياح كتير على كل حال. ديزني خلى احلامها مجسده في مدينه حقيقيه وهي فرصه مش متاحه للكل. ده الحالم الاعظم اللي ما اكتفاش بالحلم جاهد عشان يبقى حقيقه. والنهارده صعب على الواحد يزور الولايات المتحده من غير ما يرجع معاه صوره او اتنين مع ميكي ماوس او الاميره سنو وايت ويفرجها لاصحابه وبفخر ويقول لهم ده كان اروع حاجه حصلت. وازاي اجتمع الفنان البارع ورجل الاعمال الماهر في ديزني؟ المفترض انهم زي الميه والنار ما يجتمعوش ابدا. ده لو ما قضاش واحد منهم على التاني. الحقيقه ان ديزني ما كانش فنان عبقري للحد ده. ورسومه بتفتح فقر موهبته باعترافه هو نفسه، لكنه كان عنده ذخيرة ما بتخلصش من الأفكار الجديدة والجميلة، وقدرة ما بتنتهيش من إدارة الأعمال ومخزون من الرسامين الموهوبين اللي استغلهم أسوأ استغلال وبقسوة أحيانا. غريب ده، كنت بعتبره ملاك. لا مش غريب، مش ضروري صانع الحلوى يكون لطيف المعشر لمجرد إنه بيعمل حلويات. وبتهوفن صانع الأحلام ما كانش كيان شفاف نوراني، كان كهل فظ وكريه الريحة ما بيستحماش، ده اللي قالوا عنه. لا لا لا لحظة لا لا الصوره هيخلص، ليه ما وقفتش هنا؟ أنت ما طلبتيش، فكرتك حبة تخوضي تجربة أرض أكلت لحوم البشر اللي بعد عالم ديزني. أعوذ بالله، أفتكر كم مرة كانوا هياكلوني أو يقطعوا راسي في فانتازيا دي. خلينا نجرب العالم النقي المرهف ده؟ ده قرارك الأخير؟ إحنا مش قدام قرار حرب نووية يعني لكني بحذرك. أحياناً بتكون الأماكن البهيجة خطيرة جداً طب تهذر كان العالم الممتد أمامها حلماً كامل التفاصيل فقط هو مجسد سماء زرقاء بارعة اللون يحلق فيها فيل وردي له اذنان كجناحين بيتر بان ببذلته الخضراء يدور حول برج لندن ويحلق بعيدا ارانب صغيره تلهو في المرج وساحرات يمتطين مكانسهن وبرغم هذا هن لطيفات جدا كلاب وقطط تتكلم وبط يرقص وخيول تمزح <تصفيق> نظرت إلى ثيابها فوجدته كالعادة أنها ترتدي مريولة سوداء وثوبا مرحا يذكرك على الفور بثياب سنو وايت تحسست شعرها فوجدته ضفيرتين خفيفتي الظل على جانبي رأسها الدفورتين التغيير تم بسرعة طبعا يا بنت مش من اللطيف تدخلي عالم ديزني الرائع وانتي محتفظه بهدومك التقليديه الجمال والبراءه هم اسم اللعبه من دلوقتي فعلا ما كنتش جميله ولا بريئه شكرا على ذوقك المجامل امم قولي انا مين الاميره النائمه سنو وايت سندريلا الجميله والوحش قدامك مغامرات طويله مع كل عوالم ديزني وأكيد هتعيشيها كلها في يوم، زي ما اتجمع كل أبطال شكسبير في قصة كاملة، لكن مهمتك محددة النهاردة، لازم تروحي بيت دونالد داك في داكفيل عشان تنقذيه. بيت مين؟ في إيه؟ هي دي مشكلة الترجمة للأسماء، دونالد هو اللي تعرفيه أنت باسم بطوط، وداك هي مدينة البط طبعًا، وطبعًا مش غريب. لأن كل شعب في الأرض يعرف البطة دونالد باسم مختلف في ناس بثقافته. الاسم تقيل بالنسبة للودان العربية واسمه بطوط سخيف بالنسبة للودان الغربية دلوقتي خلينا ما نضيعش وقت أكتر من كده عايزة تبدأي ولا لأ؟ سؤال سخيف طبعا في اللحظة التالية تلاشى المرشد ووجدت نفسها في شوارع داكثيل. في هذه المرة بلغت هلوسة ديجي تو ذروتها وقد شعرت عبير بأنها صورة فوتوغرافية تم إقحامها في فيلم رسوم متحركة كل شيء من حولها مرسوم بعناية وكامل التشسيم لكنه يحمل اللمحة الكاريكاتورية التي تخبرها أن كل هذا ليس حقيقياً. وكل داكفيل بيوت من طابق واحد لا حضائق صغيرة والشوارع ضيقة تمشي فيها سيارات مضحكه مكشوفة غالبا سيارات لا طراز لها يركبها خليط غريب من الكلاب والبط والفئران وأخيرا تجد الحديقة الصغيرة غير المهندمة التي علقت فيها أرجوحة ما بين الشجرتين وثمت صندوق بريد مضحك كتب عليه دونالد داك واذ تتبين وتدقق بنظرها اكثر ترى البطه الخالده تغفو في كسر على الارجوحه اكسل بطه عرفها العالم واكثرها غرورا وازعاجا دنت منه اكثر وكان غافيا بعمق احتاجت الى ان تهزه مرتين حتى صح مطلقا فيضا من البطبطه الصاخبه <تصفيق> <تصفيق> أنا واحدة من المعجبين بيك مش أكتر. حسبتك من الداعمين، مش فاكرة إني استلفت منك فلوس على الأقل في الشهر اللي فات. لا أنت ما استلفتش مني خالص. <تصفيق> ده خلي الإغراء أقوى مني، لأني محتاج فلوس. وفي هذه اللحظة دوى رنين جرس الهاتف من داخل المنزل، وإنهي إلى ثوان حتى برز أطفال البط الثلاثة. هوي وداوي وليوي وهم من نعرفهم نحن باسم سوسو لولو توتو كانوا يتواثبون كالقرود عم دونالد عم سكروتش عايزك حالاً يا بيلي <تصفيق> ليه ما قلتلوش اني مش موجود؟ <تصفيق> ليه؟ ليه ما بكملوا شغلكم بالسطل الصحة مرة واحدة؟ ما أنه عارف كل حاجة وهي إيه بالتأكيد ودخل دونالد البائس إلى المنزل، وراحت عبير ترمق السقف يتطاير والأبواب تنفتح والنوافذ تنخلع من مكانها إثر المكالمة العاتية في الهاتف، إنها تقاليد القصص المصورة الخالدة. <تصفيق> <تصفيق> انت مين؟ يا سلام على جمالك. أنا مجرد معجبة مش أكتر، <تصفيق> وشكراً على المجاملة. من هو العم سكروج؟ <تصفيق> ما تعرفيش عم سكروج ماكداك؟ أغنى راجل في العالم والأكثر بخل. هنا تذكرت الاسم، ها هنا في مصر يسمونه العم ذهب أما اسم سكروج الأصلي فهو مشتق من البخيل بطل قصة جاكنز وماكداك تعطي للإسم رنيناً اسكتلندياً، مع ما عرف عن الاسكتلنديين من بخل شديد، في فرنسا يسمونه العم بيكسو. والحقيقة إنني لا أعرف معنى هذا الاسم إن هي إلى لحظة حتى باروزا دونالد مذعورا وقبعته تطير خلفه في الهواء وخطوط السرعة تحدد مساره كما هي تقاليد ديزني. يا جوز المخيل عايزني حالاً لك عايزني في المتكب منتم معايا طبعاً وراى تعبير دونالد يثب الى سيارته الكاريكاتوريه المضحكه فيجلس خلف مقودها بينما يتراص ثلاث الاطفال في حقيبتها المفتوحه وتنطلق السياره تنهب الطريق الى حيث المليونير الحانق دوما بالطبع ما كان بوسعها اللحاق به فما هي صفتها في الموضوع ان اللياقه هي اللياقه حتى لو كانت مع مجموعه من البط لم تكن عبير تذكر الأسماء والتواريخ جيداً ولو فعلت لعرفت أن دونالد داك أو بطوط هو أشهر نجوم هوليوود وقد رشح تسع مرات لجائزة أوسكار ونالها بالفعل مرة واحدة إن لدونالد مئة مجلة مصورة في العالم تصدر في ثلاث وخمسين لغة بل إنه ظهر على طوابع بريدية لجمهوريات لا علاقة لها بالموضوع بتاتا مثل سان مارينو وبوتان والمالديف وغرانادا لقد صار رمزا دوليا تخطى حاجز القوميات واللغات مثله مثل تشارلي شابلن ولد دونالد داك عام 1934 في فيلم الدجاجة الصغيرة الذكية الذي انتجه واخرجه ديزني صحيح ان عمره الان قد دنى من السبعين إلا أنه ككل أبطال القصص المصورة لا يشيخ أبدا فقد كان وقتها أكثر نحولا وله منقار مدبب حاد كالخناجر ثم زادته الأعوام والثروة أناقة وجمالا كانت مشكلة دونالد في البداية هي أنه ظهر في ذروة مجد نجم ذي شهرة داوية هو ميكي الفأر الصغير الا ان نجوميته تصاعدت سريعا وسرعان ما فاقت رسائل المعجبين به عدد الرسائل المعجبه بميكي التي تصل الى استديوهات ديزني لقد كانت المنافسه بين دونالد وميكي قويه ساحقه منذ البدايه من النوع الذي يسميه الانجليز بمنافسه قاطعه للرقاب الا ان عدد المعجبين بدونالد تزايد باستمرار وهناك من يعتقد اليوم أن دزني لو لم يبتكر دونالد لما عاش في ذاكرة الناس طويلاً يعود الجانب الأكبر من نجاح دونالد إلى الصوت الصوت المبضبط العصبي الذي لا تصدقه ما لم تسمعه والذي اختص به الممثل العجوز كلارنس ناش والذي ظل هو حنجرة دونالد منذ عام 1934 وحتى اليوم ومنذ نطق بأول عبارة لدونالد في فيلم سينمائي واليوم في سن الثمانين يعيش ناش حياة مزدوجة معقدة نفسيا مع دونالد ويدور بينه وبين الأخير جدل صاخب لا ينتهي حول أيهما الأكثر أهمية وحتى في المناسبات التي تستدعي وقارا يحدث أحيانا أن يفلت عيار دونالد ويصيح بلغة البضبطة الشهيرة وتحدث فضيحة من الظلم أن نطالب عبير بأن تعرف هذا كله لذا قطعنا قصتنا قليلا لنضع النقاط على الحروف كانت خمس دقائق قد مرت وهي واقفة على مدخل حديقة دونالد تتساءل عما تفعله في الدقائق الخمس التالية سيارة قادمة من بعيد تثير الغبار في شوارع دقفال شيء ما في مظهر السيارة جعلها ترفع التوازي خلف شجرة على الجانب الآخر من الطريق إن سيارة ذات سمات واقعيه في هذا العالم الكاريكاتيري لأمر غريب حقاً سيارة سوداء عادية جداً وإن لم تكن في حالة رائعة ثم ركابها ركاب السيارة الذين ترجلوا الآن أمام المنزل هم أشخاص ذو سمات واقعيه تماماً وإن لم توحي بالثقة ولا الأمان بشيء من الخيال يمكن القول إنهم رجال عصابات ها هم ثلاث يترجلون من السيارة أحدهم يرتدي معطفاً أسود طويلاً من الطراز الذي يكنس الأرض حولك والآخر له شعر معقوس في ذيل حصان خلف رأسه اما الثالث فكان اصلع الرأسي تماما وفي يده مدفع ذو خزينه على شكل قرص يبدو ان هذا هو الكلاشينكوف ان لم تخنها الذاكره ها هم اولاء يدخلون الحديقه الكاريكاتوريه المضحكه يدورون في ارجائها يتقدم احدهم نحو الباب الامامي واخر نحو الباب الخلفي يتفاهمون بالنظرات لا اكثر وكلهم يعرف ما ينبغي عمله سائق السياره ينطلق بها مبتعدا وفي اللحظه التاليه يسود صمت مريب صمت سمعي وبصري انهم الان داخل المنزل وبالطبع لم يجدوا احدا وبالطبع هم ينتظرون في هذه المره على الاقل عرفت ان عليها مهمه بالغه الخطوره هؤلاء القوم ينتظرون دونالد في داره ومن الواضح انهم لم يجيئوا لتحسين العلاقات الاجتماعيه او للعب الشطرنج لماذا هو ماذا يريدون ليس هذا الوقت المناسب عليها ان تهرع لتنذر دونالد حالا كانت هناك سياره اجره يقودها كلب هذه هي القوانين هنا وتوزيع المهن يتم حسب النوع القاضي بومة دوما وسائق سيارات الاجرة ورجال الشرطة كلاب والمدرس ببغاء وهكذا وهكذا فتحت الباب لتثيبا الى داخل السيارة لمكتب العم سكر بسرعه م تقصدي خزينة المليونير سكروج أكيد بتهزري أنا بهزر ليه؟ لم يعلق وثنى ذراع العداد ثم انطلق ينهب الطرقات نحو الإجابة على سؤالها وكانت الإجابة واضحة جدا ولا تحتاج إلى كلمات لأن خزانة العم سكروج التي تشبه مكعبا خرسانيا عملاقا كانت في فضاء شاسع تحيط به المستنقعات والاسلاك الشائكه ومئات اللافتات من طراز ابتعد والويل لك ولا احد يرحب بك تذكرت انها رات هذا المشهد مرارا الراجل ده ما بيحبش الزوار على ما اظن ما بيرحبش ابدا بالناس ما بيرحبش ابدا الناس بالنسبه له لصوص او دائنين او محصل ضرائب وكلهم حشرات تستاهل الأطل ودلوقتي سلام يا نسا <تصفيق> لا لا لا مفيش داعي مش مغرم بجمع فلوس الميتين <تصفيق> وابتعد بالسيارة قبل أن تفهم عبارته هذه جيدا ببطء كالماشية في جنازة راحت تنقل قدميها عبر الأرض الوعرة باحثه عن طريقه مال للدنو كان هناك خندق عملاق على جانبه القصي بوابه متحركه عملاقه كبوابات القلاع والخندق طبعا مليء بالتماسيح شديده الشرسه من انت كانت هناك ثلاثه مدافع عملاقه على منصات متحركه توجه جميعا فوهتها نحوها وهي مدافع طفوليه جدا تذكرك بمدفع الافطار عندنا لكن اثرها الضار لا يخفى على احد انا انا جيت للسيد دونالد داك معايا رساله مهمه لازم ابلغها له رسالتك مجانيه بالتاكيد تقدري تدخلي لما ينزل الكسر لكن افتكري اننا بنراقب كل حركه من حركاتك وبدأ الجسر المتحرك يهبط ليسمح لها بعبور الهوية وفي النهاية هي ذي تقف في خزانة العم كوروج الحصينة المدرعة إن عبير لا تعرف شيئا عن فورت نوكس التي يخزنون فيها ثروة الولايات المتحدة من الذهب ولو عرفتها لوجدت أن تحصينها واهن جدا بالنسبة إلى تحصين هذه الخزانة تشتاز ممرا تتناثر الالغام والمسامير والقنابل المشتعله على جانبيه وتخلص قدميها من ممر فرش بشريط لاصق كما يفعلون في مصايد الذباب وفي النهايه تجد نفسها امام العجوز البخيل سكروج وهو نسخه اخرى من دونالد لكنه بلمسات بسيطه من الرسام يملك شعرا اشيب على جانبي الراس ويرتدي بذلة حمراء من طراز الريد نوغوت على حين لم يستبدل دونالد داك ثياب البحر التي يرتديها من عام 1934 حتى اليوم لم يكن سكروج رائق البالي كما هو واضح يقول من يعرفونه جيدا إنه لا يكون رائق البالي أبدا دعنا نفترض إذن أنه كان في حالة أسوأ من المعتاد نوعا وكان يمسك بساقي دونالد ويستعمل رأسه كمترقة يضرب بها الحائط فما إن رأها حتى توقف عن عمله المسلي وتخلص من ضحيته <مم> إيه اللي أقدر دخولك؟ والحقيقة هي أن عبير كانت كالعادة قد صارت بارعة الحسن بارعة الحسن إلى الحد الذي يجعل أغلظ القلوب طريق لها واشر الناس يترددون مرتين قبل ان يكلموها بخشونه وبسبب جمالها المكتسب هذا كانت عبير تجرؤ في فانتازيا على الاقدام على امور ما كانت لتقدم عليها في دنيا الواقع وبالطبع كانت الابواب تفتح لها دوما في حين كانت تنغلق كقاعده في دنيا الواقع واضح ان السيد دونالد بيواجه شويه مشاكل مفيش مسافة، الله من اللي بشوفه هنا. عقابك <تصفيق> ما بدأش لسه يا ساذج. في رجال مسلحين في بيت دونالد دلوقتي، ومن الواضح انهم مستنيينك ترجع. ده أجمل خبر سمعته من سنين، أظن الكسول ده هينفذ مهمتي اللي كلفته بيها. في هذه اللحظة دخل الغرفة خادم متخشب يرتدي الفراك. أعتذر عن المقطع يا سيدي لكن ما حمامك اليوم يجي <تصفيق> هذا صحيح كل العب إلا علي خل الحياة معقدة أجوزي لازم ينام بالاسترخاء ودون لياقة، انتزع ثيابه ليرتدي برنص الحمام وهو ما لم تجده عبير مخجلا إلى هذا الحد فالأمر بعد كل شيء يتعلق ببطة لا أكثر <تصفيق> فعلوا معايا نتكلم في الحمام إن جاذبية شخصية ديزني تنبع من كونها تجريدية مطلقة أكثر من اللازم لهذا نجد أن سكروج ثري بخيل كيف يمكن التعبير عن ثري بخيل بطريقة أفضل من هذا؟ إن العجوز يملك خزانة هائلة ارتفاعها مئات الأمتار ملأها بقطع العملة وهو يعرف موضع كل قرش وكل مليم في هذه الخزانة ويقضي وقته في تلميع قطع العملة وعدها وتنظيفها وتخليلها وطهوها وتصنيفها وشمها أما عن حمامه اليومي فبسيط جداً إنه يثب في الخزانة من فوق منط ليغطس وسط قطع العملة ويسبح صورة ساخرة لكنها معبرة جداً وبالغة جدا وتناسب فكرتنا الطفولية القديمة عن الثراء غرفة كبيرة جدا مليئة بقطع العملة والأوراق المالية فرغ العجوز من حمامه العجيب فارتقى درجات سلم تشبه تلك الموجودة في حمامات السباحة وجفف جسده ثم ارتدى ثيابه لاهثا كان دونالد في أسوأ حال من الذعر هما عايزين يقتلوني يا مسكروت <تصفيق> هما؟, هما مين؟ مش عارف، كلهم عايزين يقتلوني ولا كفاية تعرفهم. عشان كده هتلاقي اللي بطلبه منك لومستين، الأول الهرب بعيد عن كل اللي عايزين يقتلوك، والثاني إنك جامن بين أنيابي. لأن اللي عايزين يقتلوك هيزيدوا واحد لو ما عملتش اللي بقولك عليه نظرت عبير إلى الأطفال الثلاثة هوي والجوي ولوي وكانت تذكر من المجلات التي قرأتها أنهم يمثلون عنصر التعقل والحكمة الوحيد في عالم البطي هذا للمرة الأولى في القصص المصورة يتصرف الكبار بحماقة وتخبط بينما يعرف الأطفال جيداً ما ينبغي عمله وهم يستعملون شيئا كلي المعرفه اسمه دليل الكشافه هو مزيج من دائره المعارف وكتاب نيكرومونكون الذي يحوي اسرار الكون في قصص لافكرافت الخلاصه هي ان ما من سؤال في هذا العالم لا توجد اجابته في دليل الكشافه هذا ايه اللي عايزه العم من دونات مم ولا حاجه بيطلبوا يطرد الأشباح من قلعة أجدادو في اسكتلندا ويلاقي كنز عتيق. وإيه هو المقابل؟ ولا حاجة العام دونالد مديون بعشر أوروس سكروج وده كفاية أنه يملك روحه الواقع أن سكروج هو دراسة بارعة لشخصيات البخلاء في الأدب والتاريخ وبه لمسات قوية من شايلوكو تاجر البندقية اليهودي ولربما ازداد ثراء لو ان ديزني قرأ البخلاء للجاحظ، لم يكن سكروج من ابناء ديزني الاصليين، بل هو وليد عبقرية الفنان كارل باركس الذي ابتكر الشخصية وكتب لها ورسمها، وقدمها عام 1947، وللمرة الاولى في قصة مصورة هي كريسماس على هضبة الدببة وتدريجياً بدأت النواحي فائقة السحر للشخصية تتبلور وفي كل قصة كان القراء يعرفون شيئاً جديداً عن سكراج أجداده قرش الحظ الذي كان أول ما كسب في حياته شبابه الذي أفناه في التنقيب عن الذهب خزانته التي رأها القراء أول مرة عام 1951 وسرعان ما عثر ديزني النهم في البحث عن المواهب الجديدة على كارل باركس، وضمه إلى عالمه مع سواه من الرسامين البارعين من عينة أوب إيركس الهولندي العبقري ورومانو سكاربا وغلادستون، ونحن نسمع بأسمائهم للمرة الأولى، لكننا رأينا رسومهم مراراً، وفي كل مرة نحسب أن والت ديزني هو المبدع العظيم، ومع شركة ديزني استطاع العم سكروج أن يمثل فيلمه الأول للسينما وكان هذا هو عام 1967 لقد صار سكروج من أعلام داكفيل وجزءاً لا يمكن تجزئته عن عالم ديزني وقد جاء ليبقى لا انت تشايف يا ابن أخويا قل وقت تروح سكوتلندا على الأقل مش هتلاقي أتلينوتا هناك. ليكن. لكن إزاي هطرد اشباح القلعة؟ ده سهل، في الأول لازم نزور جيو في معمله جيو؟ مين هو جيو؟ التجريد دائما، التجريد فكما يمثل سكروج الثراء المطلق وتمثل دايزي الأنوث المطلقة يمثل جيو العبقرية المطلقة إنه مخترع له رأس أصلع يحيطه بشعر مستعار عجيب الشكل يعيش في بيت خارب مزدحم بالأوراق والاختراعات غير المكتملة ولديه حل عاجل في مدى خمس دقائق لأي مشكلة إنسانية أو بيطارية فما إن رأته عبير وهو يفتح باب داره حتى تذكرت اسمه العربي على الفور عبقرينو كان الموكب رهيباً يتكون من سكروج شخصيا وقبعته السوداء العاليه على راسه والعصا في يده ودونالد المذعور والاطفال المتشككين وهي نفسها وكان تاثير هذا على جيو مرعبا دعهم الى الدخول وراحوا يتحاشون الاشياء المبعثره على الارض وحيوانه الاليف الصغير الذي هو عبارة عن لعبة إلكترونية على شكل إنسان وإن حمل مصباحاً بدلاً من الرأس أهلاً يا سيد سكروش في معملي سيبك من المجاملات السخيفة ولي وصلت الفين في جهاز طرد الأشباح الإسكتلندية؟ أنا وصلت لنتائج رائعة هتشوف حالاً ووثب وثباً ليعبث في كومة هائلة من المهملات والاختراعات التي لم تتم هو تمت ونسي الغرض منها. في النهاية يخرج جهازا معقدا من تلك التي نراها دوما في معمله. شاشة وجهاز أشعة وذراع معدنية ترتدي القفاز وحذاء مثقوب ورجل أرنب ونفير سيارة قديمة كل هذا في كيان واحد. شكله فعال لكن بيشتغل ازاي؟ أحضر جيو قفصاً مليئاً بالأجباح الخضراء المكشرة عن أنيابها ووضعه أمام الجهاز وتراجع في حذر حتى وقف وراء الفوهة الواسعة وضغط زراً على شاشة صغيرة ظهرت قائمة عليه الاختيار منها الاشباح الجوالة الاشباح الإسكتلندية العفاريت اختار الاشباح الإسكتلندية وضغط الزر وعلى الفور بدات اعنف ضوضاء يمكن وصفها وتطايرت مسامير الجهاز في كل صوب وتصاعد دخان اسود كثيف وبعد دقيقه واحده كان القفص خاليا من الاشباح الخضراء وغير الخضراء تجربه آه، مقنعه جدا الضوضاء كانت قادره تطرد أرواحنا نفسها لكن بتستعمل الليزر بستعمل التوم صالح لطرد مصاص الدماء وأكيد هيبقى صالح هنا. فهمت ازاي بيشتغل؟ أنا مش هسمح بأي غلط. ما فيش مشكلة، كل الأجهزة اللي بتشتغل بضغط الزرار مش بتخوفني. <تصفيق> تمام، وفين جهاز كشف الكنوز؟ هو الجهاز نفسه يا سيدي، الأجهزة بتميل للشمولية حالياً. هنا بنضغط الزرار ده. وضغط زراً. رسمت عليه علامة الدولار على الفور راح الجهاز الكاريكاتوري يهدر وبرز له أنف عملاق يتشمم هناك وهناك وعلى الفور راح يركض فوق القدمين بحذائهما المطقوب وامتدت اليد ذات القفاز في جيب دونالد الصارخ المولولي لتخرج حاملة قطعة عملة المخادعة ده مع عشرين إرش ورافجيس يسدد ديونه تمام انت خدت ديونك يا اقدر امشي البيتي؟ زي ما انت عايز لا تلهي بمصطبه فكرتك دي وانا كمان <تصفيق> <تصفيق> بتعمل ايه بشطب اسمك من وصيتي طبعا <تصفيق> ما تعملش كده هنروح للقطب الشمالي لو حبيت وهنظف فرنط الذب من البرد. انا هسافر مع الغبيده لكن عايز اطمن على فلوسي وكره فكره اني أسيبها بويز انت قمت بالجزء الثالث من الشغل امم طبعا طبعا لكن تقدر تطمن الاول انهم في السجن ودي عدسه الأمر الصناعي توريك سجن داكفيل وضغط على زر جهاز تلفزيون الامامه فظهر على الشاشه اربعه مساجين هم من تعرفتهم مع بير على الفور عصابه القناع الاسود كما نسميها في مصر أربعة لصوص متشابهون تماما كلهم يملكون لحية نصف نامية وقناعا أسود على العينين لا يمكن انتزاعه ولا يمكن التفرقة بينهم إلا برقم على صدر كل منهم إنهم الرعب الأبدي لسكروج ومصدر التهديد الدائم لثروته الكارثة أنهم أذكياء ومثابرون والكارثة أنهم لا يفعلون شيئا في الحياة سوى محاولة سرقته كانه المصدر الوحيد للمال في العالم كانوا في الزنزانة على شاشة التلفزيون يتسلون جميعا بمضغ أعواد القش بين أسنانهم إنهم أشرار لكنهم ظرفاء ككل شيء في عالم ديزني، حيث الشر ليس بهذه الدرجة من الشر إن قواعد دازني التي استنها لها قوة القانون الشر ليس مخيفاً لكنه كريه بما يكفي لا يوجد موت ولا يوجد قتل كل الجمادات حية لها مشاعر ولغة خاصة بها ومن يومها ألفنا منظر البطل الذي يهوى من عل على الاسفلت فيتحول إلى ما يشبه الورقة ثم ينهض متمالكا نفسه شاعرا بدوار بسيط طلقات الرصاص تخترق صدر القط فيتحول إلى غربال ويخرج الشراب من بطنه كالدش، لكنه لا يموت نعود لقصتنا آسفين على هذه الاستطرادات التي لا تنتهي تمام تمام أنا متأكد من أنهم في السجن دلوقتي فبالنسبة لبعض كم يوم؟ في اللحظة التالية رأى تعبير سكروج آخر يدخل الغرفة هو سكروج في كل شيء ما عدا بعض التصلب والحركه المتخشبه تلك الحركه التي ادركت على الفور سببها حين بدا الدخان يتصاعد من انفه والشرر كهربي ينبعث من اذنيه ديو انت ما عملت زي ما طلبت لا لا ده متقن يا سيدي كل اللي فيه اني وصلت دايره 116 ب مع دايره 127 د على التوازي بالضبط وده بيعمل ماس كهربائي مش محبب يتكرر ده هو, هو في خزنتي مش هيتكرر، الغلطات بتحصل على كل حال سيد سكروج ممكن تسلفني جنيه للعمل الخيرية؟ بتأكيد يا سيدي، إنت جننتي يا غبي ده هعالج الدوائر الكهربية ده سهل جدا، أقلل الجهد الكهربي في دايرة حداشر زايف فهيكون النموذج أقل كرم وأكثر شح عايزه يكون واخد عجوز زيي تمام يا سيدي <تصفيق> سيد سكروتش ممكن تسلفني جنيه للأعمال الخيرية؟ انت بتحسبني مين؟ يا متلاف يا خراب مدير مصلحة سك العملة تمام عقبتني بطريقته عمدونالد بصوا على الشاشة في حاجة غريبة هنا أبدالت العصابة مغيروش وضعهم او تكلموا كلمة من نصف ساعة؟ <تصفيق> كل ما بيتكلموش كثير. ولكن ولو انتظر دونالد المغرور الأحمق كعادته بضع ثوان لاستطاع أن يرى الدخانة يتصاعد من مناخر رجال العصابة إن الدائرة 116 بي لا يمكن توصيلها على التوازي مع 127 دال هذا هو رأيي الخاص لكن أحدا لم يعد يهتم بذلك في الاونه الاخيره وفي الساعه التاليه نقل سكروج المزيفة الى مكتب العام سكروج ليمارس مهام عمله المحدده لا تعطي مالا لاحد وتنكر سكروج الاصلي حتى لا ينتشر خبر مغادرته للمدينه ثم اتجه الجميع الى المطار حيث كانت طائرته تهدر مستعده للتحليق الى اسكتلندا موطن اجداده توقع تعبير ان يمنع من مصاحبتهم لكنه لم يفعل هذا طبيعي في فانتازيا لأنها ببساطة لو لم تسافر معهم لكانت قصة مملة حقا والآن تهدر المحركات وتنطلق الطائرة إلى فصل جديد من القصة جوار النافذة ترقب عبير المحيط وتفكر في غرابة مغامرتها هذه للمرة الأولى تجابه عالماً كاريكاتوريا بالكامل له ذات قواعد ومعطيات أفلام الرسوم المتحركة ومع من؟ مع البطة دونالد والعم سكروج ربما لو كان ميكي ماوس هنا أيضا لكن الخبر جاء بجهاز لسلكي وابلغه الطيار للعم سكروج مجهولي ضرب رصاص على بيكي باوس يا ربي ومات؟ بيقول حالته خطرة أصابها الذعر. إذا هناك من يجرح ويموت في هذا العالم، بل والأدهى هناك مجهولون يطلقون الرصاص، كل ما هربت منه في عالمنا، وكل ما اعتادت سماعه في نشرة أخبار التاسعة موجود هنا بعنف. بالطبع جايين معتدين من بره عالم ديزني. ومين اللي بيخطر له إنه يقتل ميكي ماوس؟ ده رمز عالمي للمرح والبراءة ومالوش أعداء أبدا، زيه زي سندريلا وتشارلي تشابلن. غلط. سندريلا كانت مرات والدها بتكرهها، وكل رجال الشرطة في الأفلام الصمتة بيتمنوا يكسروا رأس شابلن. مش فاهمة. عايز أقول إن كل إنسان له أعداء، وكل حاجة جنبله لازم يكون في اللي عايز لكن مين بيتمنى تشويه ميكي ماوس؟ ميكي سنة ألف تسعمية وعشرين، ومن يومها بقى أشهر فار في التاريخ. ورمز الثقافه الأمريكية عند الشعوب، باميكي والكولا والهامبرجر رمز العصر، ورموز أمريكا في أي بلد، تدريجيا انحصر التأثير البريطاني والفرنسي، وحل الهامبرجر محل الشاي الساعة خمسة، وحل الأسطول السادس محل أسطول صاحبة الجلالة، كان الخيل بابار رمز الثقافة الفرنسية، وكان تانتان رمز للثقافة البلجيكية وترزان رمز الثقافة الإنجليزية، وبسرعة تراجع دول قدام الضربات القوية لسوبرمان وباتمان، كانت الضربة القاضية هو فار صغير اسمه ميكي ماوس، في فرنسا النهاردة بيسموا ميكي باسم ميكي ساري وفي اليابان اسمه ميكي ماوسو، في فنلندا هو ميكي هيري، وفي اسبانيا ميجر وانتستيتو ولكنه دايما أمريكي الطابع، أمريكي الثقافة، ما عم يتكلم بلغة بلدك. بعد الدول أدركت ده بدري ومنعت دخول ميكي ماس نهائيا على حدودها. ودول تانية منعت دخول العم دونالد واعتبرته عميل مخابرات أمريكية. حتى في مصر اتمنع دخول سوبرمان في أوائل السبعينات لأسباب ذاتها. إنت واسع العلم ما شاء الله. إنت مش شايف إن الكلام ده معقد أكبر من سنك؟ كده صاغت ديزني شخصيتنا إننا أكتر حكمة وفصاحة من كل الكبار اللي حوالينا. معنى ده معنى إن إن اللي بيطاردوا عمك دونالد هما هما اللي ضربوا النار على ميكي بالظبط عملاء الدولة يهمهم ما تنتشرش ثقافة ديزني للعالم. وإنت بتؤيد الرأي ده؟ أكيد لأ لأنه هيقضي على وجودنا. لكني قادر افهم اسبابه ومش شايفها وجيها لحد ما ديزني وحش كاسر بيفترس كل حاجه وقضى تقريبا على فن الرسوم المتحركه في اوروبا ما قامتش تاني الا لما راحت ديزني اوروبا المشكله هي ان فن ديزني محكم جدا وجميل جدا بحيث بيحرق اي شغل تاني بنار المقارنه يا ربي دلوقتي فهمت ليه بيضربوا عليكم الرصاص الغزو الثقافي أقوى بمراحل من الغزو العسكري، ومش هلوم اللي بينتبه للخطر ده، لكن هلوم اللي بيحاول يقتلنا. ومن نافذة الطائرة ترى عبير مرتفعات اسكتلندا، كما في القصص المصورة، لا يوجد في اسكتلندا إلا قلاع غامضة، وكل القلاع الغامضة تملأها الأشباح، وكل القلاع تقود لها طرق جبلية متعرجة شديدة الخطر. هذه القواعد. وما نحن حتى نشذ عن القواعد. السيارة بحمولتها من أشخاص وحقائب تشق طريقها بمعجزة ما عبر طريق جبلي خطر، ومن شدة تعرجه يخيل لعبير في كل لحظة أن القلعة دانية لكنها ما زالت بعيدة كالقمر. قلعة أجدادي اللي بناها السير أشبال مجدك. سنة 1337 وكان راجل عظيم الله هو كان بخير؟ هو؟ ده المادة الخام للبخل بيقولوا إنه بطر رجله عشان ما يضطرش يشتري جزم وإنه مات متجمد في شهر ديسمبر لأنه ما اشتراش وقود لنار الدفاية كان راجل نادر الطراز <تصفيق> لازم كان كنز عظيم مش بدور على كنز ارشيبالد ماكدوك انا بدور على كنز الملك كان الملك رايح لقتال اعدائه وخاف انه يسيب فلوسه تحت رحمه الحرمية فنقل حمول التاجر بغال من الذهب للقلعه دي ووصى جدي البخيل بانه يخبيه في مكان امن كان عارف انه محدش هيفقه ذكاء في انه يداري الفلوس دي كلها وخلصت الحرب بوفاة ملك اسكتلندا واتجمد جدي من البرد في السنة نفسها وبكده اتجمد معاه السر حاول وريث جدي مع الملك الجديد يدوروا على الكنز كتير وما سابوش حجر لكن مفيش فايدة ملاقش حد الكنز من سنة ألف تلتمية سبعة وتلاتين لحد دلوقتي، وكانت النتيجة الطبيعية هي إتهام جدي المرحوم بتبديد الكنز، والتهمة المشينة دي فضلت موروثة للأجيال، وبقت عار بيلطخ إسم داك أنا مش مضايقني إتهامنا بالسرقة، لكن إتهامنا بالتبذير من عشرين سنة. حاول عمي السيد جفري ماكدعك يلاقي الكنز باستعمال الاشعه السينيه لكنه فشل والادها انه اكتشف ان القصر مليان اشباح وقلبه وقف من الفزع لكن اخر حاجه قالها قولوا للعجوز المنحط في داك فال ان شرف الاسره امانه في رقبته ومات بعدها قادت المتحضرين يقولوا اخر كلامهم ويموتوا من غير تفسير طبعا وعن كرامة الأسرة هي السبب مجيينا هنا؟ خليك عمل يا دونالد الكرامة الأسرة مش كفاية لسداد نفقات الرحلة <تصفيق> لكني تأكدت قانونيا من أني حقوق الكنز سقطت بتقادم وهو ملكي اللي, اللي لأيه وأنا طبعا اللي هلاقي ماذا دوري في <تصفيق> كل <تصفيق> ده؟ البط ما بيخافش خصوصا لما يتعلق الموضوع بالفلوس هنا؟ كانت السيارة تنحدر في طريق ممهد نوعاً نحو القلعة الرهيبة الملآ بالعناكب والفئران والأجباح والآمال وأندرو يقف على الباب بانتظارهم إن أندرو خادم مناسب جداً لهذا النوع من القصور كئيب أشيب الشعر مجعده يرتدي الكلتية الأسكتلندية ذات القماش الكاروهاتية وعلى رأسه كاسكيت خلعه بالطبع لدى رؤيتي سيد القلعة الجديد وهو ككل خدم القصور بارد جداً ووقور جداً لا يمكن لشيء أن يجعله يقحقه أو يصرخ سيدي وصلتني برقيتك <تصفيق> أدي لو ما كانت دراكولا عيش هنا ما يا بنت؟ الأشباح الإسكتلندية ما بتعملش حاجة غير السريخ وظهور في الممرات الضلمة <تصفيق> فعلا؟ مات آخر وريث للأسرة؟ مات مرعوب المشكلة الوحيدة هي أن الشبح انضم بسرعة لمجموعة الأشباح هنا إلى ألعاب زحمة كانت للقلعة ذات المزايا والعيوب التي تجدها في أي قلعة إسكتلندية أخرى المساحات الهائلة، الظلام، الأنفاق التحتية الغامضة، الفئران، الرطوبة، خيوط العنكبوت، وبالطبع الأشباح. والآن تشتاز أسرة البط وعبير دهليزا طويلاً رطباً على جانبيه الدروع المعدنية التي كان الأجداد يلبسونها. بالطبع كانت للدروع والخوذات تصميم خاص يناسب البط. الخادم الوقور ثقيل الظل أندرو يتقدمهم حاملا شمعدانا فينبعث النور في دائرة صغيرة كئيبة متحركة ويزيد هذا الظلال سوءا حتى بدأ كأن الجدار كله أجباح تتحفز وتتراقص اه إيه سبب استعمال الشموع هنا؟ إحنا في عصر الكهرباء إلا ايه لو كان المطلوب إطفاء جو مخيف للمكان؟ ما فيش سبب غير ان ده أصر أجدادي وهم حوث ألب خلف تاريخ اسكتلندا لو وافق حد فيهم يدفع فاتوره كهرباء ما كانش يستحق اسم ماكداك ومد عصاه يقرع على صدر بذلة معدنية لفارس مدرع يقف على جانبي الدهليز وفي اللحظة التالية تهاوت أجداء البذلة إلى الأرض محدثة دويا هائلاً ورحت الفئران تتوثب من حيث لم يرها أحد والغريب أن أندر لم يلتفت قط. يقدر سيدي ينزل في أي لحظة للقبو يزور مقابر جدوده دي فرصة كويسة للاستمتاع ممكة ممكة هم مدفوعين هنا؟ طبعا يا سيدي كلهم في القبو من سنة 1317 وهما موضوعين على رفوف حجرية منحوتة في الجدار، وتم ترتيبهم حسب سنة الوفاة، كان مجهود عظيم قمت بيه لوحدي في السنتين اللي فاتوا. اقشعر دونالد وزحف الثلج في عموده الفقري. كما يحدث في أفلام الرسوم المتحركة أم عبير فلم ترى الأمر مرعبا إلى هذا الحد إنها عظام وبقايا بط على كل حال كالتي كانت تُلْقِيَهَا للدجاج على سطح دارها في عالم الواقع قبل أن تتزوج <ممم> وفينا نقضي ليلتنا دي حجر النوم يا سيدي في الحجرة دي مات السير أرشيبالك ماكدوك. متجمد أما دي فمات فيها السير أندرو ماكدوك وهو بيصرخ مرعوب ومحدش فهم سر خوفه أما دي فشنق فيها السير أرثور ماكدوك نفسه لأنه معدش متحمل كل اللي بيشوفه في أحلامه وهنا لقينا السير ماكدوك ورقبته ملوية الورق بطريقه عجيبه اما بالنسبه للغرفه دي فهتنام فيها يا سيدي جميل جميل انا بحب الاماكن اللي مليانه بعبق التاريخ انا <تصفيق> انا ما بحبهاش المكان مليان بعبق القفص اللي ما فيش غيرها. ما تبقاش غبي يا دونالد الا ترجع للقرن 14 فاكيد جدرانها شهدت وفاة اتناشر جيل على الاقل ده طبيعي الغرفه دي تناسب الانسه حبيتها الليدي ماكدك عشان ستايرها الارجوانيه ولقوها ميتة ورا ستاير زتها سنه الف سبعمئه واربعين لكنها كانت مبتسمه وهكذا تم تقسيم المجموعة إلى قسمين البط في الغرفة الأولى والفتاة في الغرفة الثانية وهكذا دخل تعبير غرفتها ذات الستائر الأرجوانية التي تعبق برائحة لدي مكداك قبل أن تموت مبتسمة لقد أخبرها الخادم أن الغرفة لم تفتح منذ عام 1747 ومنذ وجدت الليدي ميتة فيها ولنا أن نتوقع أن هذا لم يزيد الأمور بهجة أفرغت حقائبها في الخزانة الكبيرة على ضوء الشموع وارتدت ثياباً خفيفة تستعد بها للعشاء ثم اختلست نظرة للفراش كل هذه القصور لها أسيرة ذات أعمدة نحاسيه تحيط بها الستائر وهذا يجعل السؤال دائماً ما الذي يمكن أن نراه لو أزحنا هذه الستائر؟ في الواقع هي لم تحب ان تجرب وشعرت بحسد للبطي الذي يتزحم حتما في غرفه واحده وتمنت لو لم تكن فتاه كانت عاكفه على تامل الشمعه التي تحركت بضعه سنتيمترات الى اليمين وبالتاكيد تحركت لان بقايا الشمع على الخوان تشي بموضع الشمعه السابق ما معنى هذا معناه ببساطه ان القصر مسكون حقاً. كانت مائدة الطعام تمتد إلى ما لا نهاية، وقد تراصت عليه الصحاف الفضية والشمعدانات وأدوات المائدة، ثم دخل أندر القاعة حاملاً إناء مغطى وبوقار غير مفتعل وضعه على المائدة وكشفه، وبالطبع لم يكن ما فيه سوى أربعة أو خمس شطائر من الجبن. <تصفيق> علشان خمس سندوتشات جبنة؟ دي تقاليد العاصر، وكده تربى أجداد أجداد أجداد أجداد أجدادي، أحياناً بنضيف البيض يوم الحد، بكده يكون البخل وإلا فلا، ههههههه، <تصفيق> عش أجدادي حياة البعوض، وأنا فخور بانتمائي ليهم. هل في أخبار عن في ما فيش أخبار، لكنه ما ماتش غالباً. وإيه هي خطة شغلنا هنا؟ بعد العشاء هننزل للمقبرة ونبدأ في طرد الأشباح. ودي حاجة مش ممكن تتعمل الصبح. أفضل وقت لطرد الأشباح هو وقت خروجها. مستعد يا ابن أخويا؟ حاملين الشموع يتقدم الجميع نحو القبو. يهبطون مئات الدرجات الصخرية المهشمة في درج عمودي بلا حواجز على الجانبين. ويرتجفون. وثب فأر عملاق من مكان ما، فجرى فوق قدم عبير التي فعلت ما تفعله أية أنثى يرقد على قدمها فأر. صرخت وولولت وكادت توقعهم جميعا. إحنا هنا ما بنخافش من الفيران في عالم ديزني. بيقول ديزني بدأ كل حاجة فار، كان رسام مغمور في أركنساس، قاعد في جراج قديم بيدور على فكرة. لما شاف فار صغير بيتسحب وخطر له ان بعدين اقترحت مراته لليان يسمي الفار باسم مورتيمر لكن ديزني قرر يسميه ميكي وكانت دي بداية عالم كامل من العبقريه ممكن لكن ده مش هيخليني اهيم حب في الفئران الشريان احسن من الاشباح على كل حال لابد انهم نزلوا 100 درجه او اكثر حتى شعرت عبير بانهم في مركز الارض حتما حين انتهت الرحله بقبو هائل الحجم مظلم كالقبر ربما لانه بالفعل قبر على الجدران توجد ارفف حجريه وعلى كل رف تابوت خشبي عليه اسم الراقد فيه للابد شاق سكراج وقد بدا الرعب يتسلل الى نفسه ثم امر دونالد ان يستعد كان دونالد يحمل الجهاز المضحك وقد وجه فوهته نحو التوابيت على الجدران وبيد ترتجف اختار الأشباح الاسكتلندية ثم ضغط الزر وسرعان ما بدأت الضوضاء. بصوا هناك! كان هناك شبحان لهما لون أزرق جميل يتوثبان محاولين الفرار وقد صدا أذنيهما من فرط الجلبة. جرب الركن ده يا دونالد! سلط دونالد جهازه نحو ركن يحوي كومة من صناديق خشبية مهشمة. وسرعان ما حلقت ثلاث أشباح مبتعدة وهي تصرخ كطيور الحرب الإغريقية، أما المشهد الأكثر إفزاعاً فهو الجدار الأزرق الذي كانوا يقفون جواره، لقد دبت فيه الحياة فجأة فإذا هو مجموعة من الأشباح المتلاحمة التي فردت أجنحتها وحلقت هاربة. وكان دونالد قد بدأ يستمتع بالمهمة فصوب بضع طلقات إلى السقف الخشبي العتيق، لكن هذا جعل الغبار يتساقط بوفرة. بعد دقائق بان واضحًا أن القبو قد صار نظيفًا. دلوقتي هننشط القصر بانتظام وننتهي من موضوع الأشباح ده. راحوا يواصلون المهمة في ردهات القصر وغرفه، وقد استغرقت العملية عدة ساعات حتى بدأ أن الشبح الوحيد الذي قد يوجد هنا هو شبح أصم سوء حظ جدي أن ما كانش تقدم التكنولوجي عظيم لما أتى الخوف من الأشباح. تمام نقدر دلوقتي ندور على الكنز عمش كراج ليس لحظاء الدن ولو مطمئ ليلة فمش هنحتاج الكنوز. <تصفيق> <تكلم> وكان أندرو يقف بالشمعدان أمام غرفتي النوم المختارتين للمبيت، وكان يتثاءب من طرف فمه تأدباً. نوم هنيء يا سادة. ونظرت عبير إلى الجانب لتستوثق من أن البط فتح غرفتهم في الآن ذاته الذي فتحت غرفتها فيه، ثم دلفت إلى الداخل والشمعة في يدها، وقررت أن تخوض تجربة فريدة من نوعها تزيح ستائر الفراش لتنام فيه. بصرف النظر عما يمكن أن تراه هناك، إنها مرهقة وهذا لحسن حظها بعد ليلة الأشباح هذه، إن المرهقين يخافون بصعوبة، أزاحت الستائر ونظرت إلى الفراش على ضوء الشمعة، كلا لم تكن هناك مومياء فاتحة عينيها، ولم تكن هناك أفعى غليظة تلتف حول نفسها، ولم يكن بالتأكيد كلب أحمر العينين من كلاب جهنم لكن ما رأته لم يدعها إلى الاطمئنان إنها قنبلة قنبلة كاريكاتورية من قنابل ديزني السوداء اللامعة التي يشتعل فتيلها لكنها قنبلة على كل حال كان تفكيرها سريعا حملت القنبلة سريعا نحو النافذة لتلقيها إلى الخارج أزاحت الستائر فقط لتدرك أن النافذة موصدة وأن عوامل القدم قد عبثت بها عبثاً حتى صار فتحها مستحيلاً في هذا الوقت الوجيز، لهذا عادت للفراش ووضعت القنبلة برفق حيث كانت، ثم رقدت على أطراف أصابع قدميها نحو الباب في الوقت المناسب، في اللحظة التالية دوى الانفجار المروع احتجدت أسرة البط خارج الغرفة، وهم لا يكفون عن البطبطة، وقد ارتدوا جلابيب النوم، وامتلأ الممر بالدخان الأسود. إنتي الكوريسة؟ في الغالب أيوه. حصل إيه؟ لقيتي الأوضة؟ لا الحمد لله، ما لقيتش غير قنبلة على السرير. أي خدمة يا سيدي؟ كان في قنبلة في غرفة الأنسة. تمام يا سيدي لازم تلاقي لها أوضة تانية بالطبع يا سيدي بالمناسبة يا سيدي الأنسة غلطت في الأوضة دي مش أوضة الليدي ماك غريب امال اوضه مين دي؟ الأوضة اللي كان فيها القنبله دي أوضتكم يا سيدي الكل غلط في مكان القواب ايه معنى ده؟ غريب كلنا نغلط حتى انظروا نفسه القواب كلها في القصور شبه بعض كلها مرعبة وكئيبة على كل حال لكن معنى ده هو انكم المقصودين بالقنبلة دي <تصفيق> مش عارف الموضوع محتاج تحقيق طويل من طراز من العملها لكن الفعل غالباً هو اللي ضرب النار على ميكي ماوس ويلي وهو من الفريق اللي استناك بالبندق القلية قبل سفرنا داخل هو الموضوع واضح لو كان عندنا ميت مشتبه فيه كان هيبقى صعب لكن حاليا ما قدامناش غير أندرو أندرو وليه هيعمل كده لأن الخادم هو اللي دايما بيعمل كده في قصص القصور أه <تصفيق> أظن الوقت جين إلى نعم. دخلت عبير غرفتها الجديدة التي تفوح برائحة العطني والقدم والتي اكتست ستائرها بالغبار كغرفة عرس الآنسة هافنشام في قصة توقعات عظيمة لديكنز لا بأس ستنتهي الليلة سريعا في هذه المرة لم تكن على الفراش قنابل وبدأ لها أن ليلة لا بأس بها تنتظرها حين تغوص في الملاءات ويؤجحها النعاس لكنها صحت من النوم بعد ساعة كان هذا لأنها سمعت صوت الخطوات المعدنية بالخارج عيب النساء التقليدي هو الفضول وكان تعابير أنثى قليلات هن النساء التي يسمعن خطوات معدنيه في الرده فلا يحملن شمعدانا ويهرعن لرؤيه من هنالك كان بالشمعدان بقايا شموع اشعلت اثنتين منها وهرعت حافيه القدمين الى الباب بالطبع لا اجابه هكذا فتحت الباب بحركه ارادتها مفاجئه وعلى ضوء الشموع المتراقص، رأته كان ذلك الفارس في درعه المعدنية البراق يحمل سيفاً في يده ويمشي في الردهة بتؤدة متأطئاً رأسه محدثاً ضجيجاً يكفي لإقلاق منام أمة من النيام كان يبتعد لكنها لم تلحق به هذه المرة أغلقت بابها وتوارت تحت الأغطية ترتجف ذعراً في الصباح على مائدة الإفطار كانوا جميعا مرهقين، لكنها كانت أسوأهم حالا، وبدا لها أن جفنيها يزنان أطنانا ويسقطان أميالا. القصر ما تنضفش لسه. مش جديد علينا، قضينا الليل كله بنتساءل عن سر حركة عين السير ماجداك في الصورة المتعلقة على الحيطة، وعن الرجلين اللي بتخرج من الدفاية، وعن صوت السلاسل تحت السرير. لكن الإجابة واضحة على كل حال، إما إن اختراض جيو مش فعال واكتفى بطرد الأشباح من مكان لمكان، وإما في حد بيلعب بينا. زي مين؟ زي أندرو مثلاً. والآن انتهى الإفطار ورشفوا القهوة عديمة المذاق، إن تقاليد الأسرة تحتم ألا يضاف بن إلى القهوة إلا على سبيل الرمز. من الوقت جينا ندور على الكنز؟ نهض وحمل دونالد جهازه الشهير بعدما قلب اتجاهه ثم ضغط على زر الدولارات وعلى الفور برز الأنف العملاق الذي لا يكف عن الشم ويرقد نحو المال رقدا أضغطوا البحث بقصر دونالد يرقد محاولا اللحاق بجهازه ولحق به الخمسة الأخرين جرياً عبر الممرات المعقدة التي يتكون منها القصر ماذا الخندق؟ ما تبقاش غبي يا دونالد دول دوروا في الخندق ده مئة مرة طول القرون اللي فاتت وبالنسبة للقبور؟ ده كل اللي بيفكر فيه كل غبي محدود الخيال طيب فين؟ لازم ساعة خيال شوية وبما إنها نقصانة فما فيش مفر من إننا نجربه في كل مكان في القصر ده محتاج قومين كمان هلا ألا هتلاقي اللي تدين اللي هيورسوك <تصفيق> وكذا واصلوا البحث كانت هناك بوابة صغيرة تقود إلى ما يشبه الجسر بين برجين أو طابتين من طواب القصر ووجدوا أنفسهم يدخلون طابية ضيقة مفتوحة تظهر سماء اسكتلندا الغائمة المدلهمة في هذا الصباح الكريه، راح دونالد يسلط جهازه على الأرض الحجرية، على حين خطر لعبير أن تعود عبر الجسر لتلقي نظرة أخرى إلى المكان الذي كانت فيه، كان شيء ما يثير ريبتها، شيء ما لم تدري ما هو، لكنه يدفعها دفعاً إلى العودة لتفقد المكان، لقد هطلت الأمطار ليلاً. وسل الماء عبر الجسر الصغير إلى الطابية الأولى وكان المفترض أن يكون وضع الماء أسوأ لكنها تجد أن الماء يتسرب من مكان ما في حجارة الأرضية هذا المكان يحوي فتحة ما بالتأكيد هذا اكتشاف قيم لا شك فيه يا عم سكره ولم تجد وقتا كافيا لتكمل عبادها لأن بابا غليظا انغلق لعزل الطابية الثانية وبالتالي صارت أسرة البط معزولة عن باقي القلعة، أو صارت عبير معزولة وحدها في العالم الواسع. سمعت صوت القرعات على الباب، صوت عكاز سكروج الغاضب، صوت بط بط دونالد، وصياح الأطفال الرفيع الحاد. جرت إلى الباب الغليظ وبحثت عن أي مقبض أو فتحة بلا جدوى، إنه كبوابة المتولي لا يمكن فهم كيفية فتحه. هنا سمعت الضحكة الساخرة الغليظة القاسية كانت من الناحية الأخرى للباب ومعها سمعت الكاك المميزة للبط المضعور وصاح صائح من الصبية أغي البايز أنتم في السجن إحنا في السجن وإنتم في داكفيل دلوقتي المدينة بقت مليانة روبوتات إلا ما يعرفش الناس إنها روبوتات رحنا نشوف سكروج لكنه تصاب بماس كهربي والخلانا نعرف انه استخدم نفس خدعتنا كان سهل نعرف انتم فين وجينا هنا الفجر يا قطر هصلو كلودكم ايه اللي حصل لخزنتي اصبر يا عجوز واهدى شوية كنا نقدر نسته على خزنتك فورا لكننا لقينا اننا نقدر نعمل ده في اي وقت تاني في حين سر انك تيجي هنا هو اللي ما قدرناش نستنى نعرفه أه؟ وليه هيسيب سكروش شغله ويسافر إسكتلندا؟ وليه إسكتلندا بالذات الموضوع واضح طبعا في كنز خاص بالأقداد هنا كنز يفوق محتويات خزنتك أو زيها وبعد ما ناخده هنرجع نفض خزانتك على مهلنا. <تصفيق> <تصفيق> يا سفاحين يا بذور البسل الفزدة يا أحفاد القرود وحدائق البرقيت <تصفيق> عاد ذهن عبير إلى الثغرة التي تسرب عبرها الماء. كل القلاع الإسكتلندية بها أنفاق وسراديب سرية ولكنها ها هو ذا نفق سري يبدو أنه لم يخطر ببال سكروج وأصحابه فما عساه يكون هناك بالتأكيد هي لن تفعل ذلك بمعونة الآلة لأن الآلة في الجهة الأخرى من الباب واقعة في اليد الخطأ عليها أن تجتهد في البحث ترى هل تستعين بأندرو؟ لا هي تخافه كثيرا ثم إن شكوك سكروج دارت كلها حوله وسكروج ليس بالأحمق إنه رجل يعرف بالضبط ما ينبغي عمله. هكذا جثت على ركبتيها وراحت تتحسس الارض، لابد من مقبض في مكان ما، لابد من رافعه، لابد من... ثم تصلبت عيناها على شعار اسره ماكداك على الجدار، كان يمثل درعا عتيقا عليه اسد ما، وقد تناثرت حوله قطع من ذهب، مع شعار الاسره الشهير اصابعنا في كل شيء. وتحت الدرع كان سيفان متقاطعان عتيقان تآكلا من الصدأ، مدت يدها في حذر وانتزعت واحدا، لم يحدث شيء، انتزعت الاخر فلم يحدث شيء ايضا، مدت يدها الى الدرع ونزعته من مكانه، كان مغطى بالغبار وقد تراكمت وراءه طبقة كثيفة من العجين الناجم عن اختلاط خيوط العنكبوت بالقادرة عبر القرون وحتى الحشرات التي توارت وراء الدرع قد تحولت إلى مومياوات لكنها وجدت حبلا ملفوفا بإحكام وراء الدرع بحيث لا يبين منه شيء فكته ببطء فوجدت أن طرفه مربوط إلى المسمار الذي علق عليه الدرع أما الطرف الآخر فحر حر تماما والحبل يبلغ طوله نحو عشرة أمتار هكذا يمكن تحريق الطرف الحر في عدة اتجاهات حتى تصل لوضع يلمس فيه هذا الحبل الجدار المقابل يلمسه عند مسمار محو صدئ لا يثير البهجة في النفس مجرد مسمار في جدار عتيق من القرميد لكنه يتحرك حقا يتحرك يمكن جذبه بكثير من العسر إلى أن يغادر الجدار قليلا ثم بدأت الأليات البارعة التي تم تصميمها عام 1337 تعمل بكفاءة تامة انتجاوزنا طبعا عن الصرير وأصوات الحديد المرهق الذي أصقمه الصدأ والنسيان رأت عبير الأرضية تنفتح ببطء لينزل جزء مربع منها لأسفل كمصاعد البضائع والآن تجد أنها تقف أعلى بئر مظلم تقودها لأسفله درجات حجرية ماذا بقي لا غير النزول وابتلعت ريقها في توجس المشكله هنا هي ان هذه الابواب السريه في القصص تنغلق دوما ما ان تحاول أن النزول وثمه احتمال لا باس في الا توجد وسيله للخروج ثانيه ربما كان هذا المخبا السري يحتاج الى رجلين احدهما ينتظر الاخر بالخارج ليعيد فتح الباب له لم يكن لديها خيار لأن صوت بيج بويز يقترب وهم يضحكون ويسخبون عائدين بغنيمتهم من البط الخائف توكلت على الله ونزلت على الدرجات المظلمة وكما توقعت بالفعل هدرت الأليات لأنه إذرتفعت المنصة سريعا لتعزلها عن العالم من جديد لقد صرت عبير سجينة هذا الجب ولا أمل لديكي إلا أن يكون مهندس السير أرشيبالد ماك داك يعرفون ما يفعلونه حقاً. حتى لو كان هذا صحيحاً، فما جدواه ما دام الظلام دمساً هنا؟ إلى حد أنها لا ترى يدها نفسها، سيقتلها الظلام، ولكن بعدما يقتلها الذعر أولاً، هذا هو مصيرها الباسم. لم تستغرق طويلاً في الحيرة. سمعت هدير الألات، ثم بدأ السقف ينزل ببطء، واستطاعت أن ترى الضوء يتسرب، فهرعت إلى الحائط لتلصق ظهرها به كي لا تهشمها المنصة إياها. أخيراً ترى الكشافات في وجهها، وتسمع فتية بيجل البويز يتصايحون في مرح. هو ذا المكان للتأكيد. كان معهم دونالد الذي يرتجف هلعاً، وسكروج الحانق، والصبية المتوجسون. وإن كان عدد أفراد العصابة اثنين فقط طبعا، فمن الذكاء أن يتركوا نصفهم بعيدا للتحكم في المنصة. دانتي قمر! هاي أنا رقم 65124568 وعرفنا إنك هنا مع العجوز البخيل، واضح إنك دلتينا للسرداب هنا. فتحنا الباب في اللحظة المناسبة عشان نشوف اختفيتي فين؟ ما اسموش العجوز البخيل. اسمه الملياردير سكروج <تصفيق> معلوماتك غلط شوية، الراجل ده اسمه سكوازليونير، يعني هو يملك سكازوليونيا كامل، وسكازوليون لو انا مش غلط هو الواحد اللي مليون مليون صفر <تصفيق> <تصفيق> يلا يا شوية قتلة، خلونا ننهي الكلام الغبي ده، <تصفيق> انتم عايزين تعملوا ايه هنا؟ يا سلام على السؤال نلاقي كنز جدك البخيل طبعاً يلا انت عارف ازاي تستخدم الجهاز ده؟ انجز حمل دونالد كاشف الكنوز وهو ارتجف ضعراً كعادته ورح يمسح الجدران المتأكلة الحجرية في هذا السرداب لا شيء ببطء بدأ يتحرك في الممر المظلم ووراءه الجميع كانت هناك درجات صاعدة فبدأ يعتليها كان الدرج شديد الانحدار لاسفل، ضيقا كصدر سكروج، لذا كانت مهمة عسيرة حقا، إلا أنهم وجدوا في نهايته بابا من قضبان حديدية صدأة، بابا موصدا بإحكام. لا نرجع! لا، ابعدوا وانطلقت ست طلقات نحو كالون الباب، تتهشم بعدما تناثر منه الشرر والغبار في كل مكان، وأزاح قائدهم الباب جانبا فانفتح دون جهد الآن فقط رحل الجهاز يعوي كالكلاب الوالف ويتشمم في جشع ثم راحت القدمان ترقدان بينما دونالد يحاول اللحاق بهما فيسقطه ثم ينهض وهو يكف عن البطبطة استعدوا، ده كنز كبير في اللحظة التالية انقض الجهاز على أحد رجال العصابة الذين كان ينتظران خارج النفق ومد يده ذات القفاز في صدره لينتزع كيسا مليئا بالعملات الذهبيه. يا هذه المصيبه! احنا رجعنا من مكان ما بدأنا؟ منين جبت الفلوس يا لص؟ آه، سرقتهم قبل السفر، آه، هو مش احنا لصوص؟ السرقه عيب وحرام، حاول تسرقني تاني وهلعب بولينج بجمجمتك بعد فقع عينيك. دي عشان خبث اجدادك. الاندل بس اللي بيضرب الشيوخ وعشان كده ضربته دي مهمة تناسبني جدا ومن جديد راحوا يواصلون المهمة العسيرة اين اندرو بالضبط احقا لم يسمع كل هذه الضوضاء بل سمعها وفي الثانية عشر ظهرا جاء بمشيته المتخشبة نحو المجموعة الغريبة المكونة من اللصوص واسراهم وفي وقار وجبة الغداء جاهزة يا سيدي أنا جهزت أطباء زيادة للسادة الأربعة أندرو دو اللصوص لا دو الحسالة اللصوص تمام يا سيدي ودون كلمة أخرى وأمام العيون المذهولة اتجه إلى قاعة الطعام وهكذا جلسوا يلتهمون شطائر الجبن كما هي تعليمات ملاك القصر السابقين وقد استبد بهم الإنهاك والحيرة بعد دقيقة جاء أندرو حاملاً طبقاً عليه تسع بيضات فوضعه على المنضدة أمامهم. النهاردة الأحد يا سيدي. ثم انصرف، ولم يحاول واحد من أصدقائنا تفسير الأمر للصوص، فلا يوجد قدر من المودة يجعل هذا واجباً. تفتكر أندرو دس السم للعصابة دي؟ مممم ما أظنش، ده نموذج للخادم الأنجلو قح. مجرد علب لا رأي ولا تفكير ولا ابتكار كلنا بالنسبة له مجموعة سادة مهزبين جعانين ولا حاجة تاني غير كده كاره أسد نفسكم عن الأكل لكن الوقت جه نكمل وعلى الفور نهض الجميع البعض كان ما زال جائعاً فدس بيضة كاملة في فمه ليتسلى بأكلها في أثناء العملية ومن جديد حمل دونالد الجهاز تقدم الموكب الغريب، ولاحظ تعبير أنه يمشي نائماً، بل ويغطّ متمتعاً بسلام نفسي غير مسبوق. غبي، هو ابن خوي ببساطة. لكنه شخصية ثرية جداً. عقد شخصية ديزني وأقربها لعوالم الأدب. في حين مزت ميكي على عن إنه مجرد فار لطيف، ومزتش أنا أن إني مجرد ثري بخيل. وجيوان إنه عبقري لكن دونالد في كتير من التناقضات والمزايا والعيوب وهو مغرور وكسول ومره في الحث جبان ومرح وطيب القلب باختصار هو ربنا للواقعية مم. ايه اللي موجود في القبو ده؟ قثث وشوية هياكل عظمية. ومشطه؟ قررنا نشبح منه لكننا ما فتشناش عن الكنز يبقى جه الوقت ده ونظر الى الوراء لينادي دونالد لكن هذا كان قد توارى في ممر جانبي مظلم وبدا واضحا انه لم يعرف قط ان المسيره توقفت لقد كان نائما يحلم بحبيبته البطه دازي هات الغمضه حالا واندفع رجال العصابه يطاردون البطه الناعسه وعرجوا على الممر الجانبي فقط ليروا طلقات البنادق الآلية تلمع في الظلام. يلاهوي <تصفيق> ده كمين يا شباب! وتراجعوا بالفعل دون نظام بينما الطلقات تصفر في كل صوب بعضها يحرق وبعضها ينفجر وبعضها يتلاشى في لهب ازرق وبعضها يدوي كالقنابل وبعضها صامت راح البط يرقد دون ان يتبين وجهه لهربه لكن أحدا لم يجرؤ على مصارحته بأن الهروب من هذا السيل عسير حقا، لابد أن دونالد تلاشى أو تبخر حالا، ومن نهاية الممر سمعوا صوتا غليظا يأمر رجاله. اقتلوا بطوط!) هم يركضون الآن في أقبية القصر وممراته، بينما الرصاص يدوي في كل صوب. وشيء يخبرها بأن الأمر يفوق حدود الخيال إنه خطر واقعي ملموس يتهدد الجميع وجدت أنه الآن في القاعة الصغيرة التي يوجد السرداب السري تحتها أوفق لكم على الترابيزة هكذب المسمار حالاً. وفعل كما قال وسرعان ما راحت الآلة تهدر للمرة الثالثة في هذا اليوم بعدما نمت قروناً وبدأت الارض تهبط حاملة معها عبير وسكروج والصغار الثلاثة فما إن وثبوا الى قاع الجب حتى ارتفعت المنصه من جديد والتأم جرح الارضيه ليداري مكانه فين العصابه ما تخالبا ومن دول غالبا هم اللي شفتيهم في بيت دونالد واللي ضربوا نار على ميكي واحتمال هم اللي دسوا القنبله لينا ده أشباح وبعدين بيجل بويز وكمان الأوغاد اللي بيتكلموا بالرصاص دول. ده أكتر قصر مهجور وزحمة، سكان الكوكب كلهم بين الجدران هنا. أهو الأشباح ده مكانها وحقها، والبيجل بويز جم عشاني، ولاتلة جم علشان دونالد سهل. ودونالد؟ اختفى، وممكن مات، بس مش برجح ده. ما دام دول اللي بيدوروا بالحماس ده، فأكيد ملقوش جثته. <تصفيق> المشكله ان الغابة اختفى بالجهاز بعد ما يكون بعض من الرصاص لكنهم هيفتحوا الباب ويجوا هنا اكيد صح طبعا وساعتها نفهم على الاقل قبل ما نموت هم عايزين مننا ايه انا اكره اموت وانا مش فاهم وكما توقع بالضبط سمعوا صوت خطوات ثم برز لهم رجلان مسلحان تعرفتهما عبير دون جهد كبير وكان يحملان كشافاً أحدهما يرتدي معطفاً أسود من الطراز الذي يكنس الأرض والآخر أصلع الرأس في يده مدفع ذو خزينة على شكل قرص هذان من الرجال الذين اقتحموا دار دونالد ليقتلوه عندما قرر الأخير أن يتوارى في اسكتلندا هو فين؟ إنتم أدرى مننا، إنتم في ملكية خاصة، ولو ممشيتوش بهدوء ها؟ فعلاً شكله مش هنا يا هنفري ودول يا سلام على السؤال، هنقتلهم طبعاً، مجيناش كل المسافة دي عشان نفتح قلوبنا للتسامح لحظة، من حقنا نعرف سبب الجلبة دي كلها اممم ده من حقكم طبعاً الأوامر اللي صدرت لنا هي تدمير عالم والت ديزني بالكامل واختيال شخصياته. ليه؟ أوامر من مين؟ كان في شك دايماً في دونالد باعتباره رمز للغزو الفكري الأمريكي. ما كانش ده واضح أوي لأن قصصه ما فيهاش توجهات سياسية. لكن في الأواخر وازدياد العولمة في العالم بدأ نمط الحياة الأمريكي يغزو كل حاجة. وبدأت طيارات الكوكله والكانتاكا والمجدله في كل مكان في سنه 1971 صدر كتاب في شيلي اسمه كيف تقرا دونالد داك اتهم فيه دونالد صراحه انه عميل للمخابرات الامريكيه هو وميكي وجوفي وغيرهم وما زالت الصين بتعتبر دونالد تهديد لدولتها وبتمنع دخوله في سنه 1974 نشرت مجلة بريمير البريطانية مقال للناقد كوف بيتهم ديزني ودونالد بإفساد طفولة الأطفال وتقديم صورة كذابة عن العالم لهم وشايف إن دونالد ساب ندوب ما تلتئمش في نفوس أجيال كاملة دافع ناس كتير عن دونالد وأولهم أستاذ الرياضيات الألماني هانز فون ستورش واللي كون نادي أصدقاء دونالد داك في أوروبا الغربية واللي كتب كتير عن انه دونالد هو اكتر بطه مهذبه في التاريخ بل وطالب سفير فنلندا باقناع حكومته بالعدول عن الموقف المتشدد لكن اعداء دونالد كتير وفي دول كتير بتتمنى قطع رقبته طبعا ومش هيهدلها بال لحد ما يتم ده ودلوقتي انتوا فاهمين ليه هتموت ناقص انكم تموتوا فعلا. ولكن قبل ان تنطلق رصاصات التصفيه الجسديه هذه، سمعوا صوتا معدنيا ومن الظلام برز ثلاثه فرسان في دروعهم البراقه التي لا تتيح لك رؤيه وجوههم وكانوا يلوحون بالسيوف. اشباح اشباح دول عيال بيلعبوا اضرب نار وبعدين اتكلم. وانهمر وابل من الرصاص يصم الاذان في ظلام القبو على الفرسان الثلاثه، لكن حينما انقشع الدخان وكفت الاذان عن الدوي وصارت الرؤيه افضل، استطاع الجميع ان يروا الدروع تتقدم في اصرار. اضرب على الراس وانهمرت الطلقات على الرؤوس التي تداريها الخوذات، ومن جديد حين انقشع الدخان استطاعوا ان يروا اجسادا بلا رؤوس تتقدم في تؤده. لقد كان الأمر يفوق التفسيرات التقليدية، ومن أول الأشباح صدر الصوت العميق المهيب. إنت اللي إنسان عليه، وعليك تنزل وتتفتح أبواب <تصفيق> ركض هامفري نحو المخرج عازماً على صعود الدرجات نحو الباب الحديدي، لكنه تعثر. وفي اللحظة التالية هو سيف على عنقه فلم يستطع مجرد الاستغاثة أو طلب الرحمة تراجع ذو المعطف الطويل للوراء وهو يقول كلاما على غرار أه استنوا استنوا حنتفاهم وحاول التملص لكن فارسين مدرعين حاصره وانغمد السيفان في صدره وبطنه في الأهل ذاته ثم انتهى كل شيء صحس سكروج وهو يداري الأطفال وراء ظهره مم يا عيال لو كان دي أشباح اجدادي فمش هتاذيني او يؤذوا احفادي طب وانا كنت اتمنى اقدم لك وادي بالسلامه لكن انا للاسف مش صاحب القرار هنا على ان الخطر لم يطل لان الهياكل راحت تهتز مرارا ورنين المعدن يتعالى ثم هوت الدروع الثلاثه الى الارض وتفككت كانت خاليه بالفعل لقد أنقذت أرواح الجدود حفيدها وأدت مهمتها جيداً ليه دفعوا عننا اذوناش ده طبيعي ما فيش سبب يدفعهم يزو أخر وريث لأسرة مجدك بأخبياً اللي ماتوا من الخوف ما كانواش فاهمين مش أكتر تركوا الجثتين الممزقتين في الجبل وخرجوا ها هم أولاء يمشون وسط عالم يتناقض تماماً مع معطيات ديزني هناك كثير من الجثث التي اخترقها رصاصات القاتلين لقد مات بيجل بويز فوراً، كانوا بارعين لكنهم ليسوا على ذات الدرجة من الاحتراف والشراسة، ولكن أين دونالد؟ مستحيل يكون الغبي تبخر ولو حصل هنلاقي ريشة أو رشتين على الأقل. المشكلة هي أن كل اختراعات جيو فشلت بجدارة، وملقناش الكنز، ومن الواضح إن الأشباح بأفضل حال. النصاب أبو نظارات، الجاهل اللي مش قادر يختار علومون حمضانة. اما أم عبير فراحت تتامل الموقف الغريب اولا وقعوا في قبضه البيجل بويز ثم جاء القاتلان الاخيران ليقتل البيجل بويز وربما دونالد بعدها جاءت الأشباح لتفتك بالقاتلين هذا يذكرها بلقطه عبقريه شهادتها لدونالد اذ راح يصطاد السمكه فالقى له بدوده سرعان ما التهمتها سمكه صغيره بدورها وهنا التهمت السمكة سمكة أكبر فأكبر حتى انتهى الأمر بحوت عملاق كاد يفتك به هو نفسه. أندرو قادم بوقاره المعهود من نهاية الممر فيلقى نظرة على الجثث المتناثرة وبذات الوقار معذرة يا سيدي هنضف المكان حالاً. أنت سمعت ضرب الرصاص؟ هي دي كانت ضربات رصاص فكرتها تسلية من تسالي السادة لكن في أدلة بيضربوا نار علينا تمام يا سيدي السيد الثاني مستر داك اتحسن يا سيدي الثاني تقصد دونالد هو فين في أوضة التدخين يا سيدي وإزاي وصل لهناك لقيت السيد في مخزن المشروبات واتكعبل في واحدة من الفتحات السرية ووقع هناك. <تصفيق> إيه العم دونالد بخير! <تصفيق> اتفتح ممر السري تحت رجليه في اللحظة اللي ضرب اللي قدروا عليه. وبسبب الدخان ظهر انه اختفى من قدامنا في لحظة. زي الجوب التقليدي اللي كان السحرة على المسارح بيستخدموه للاختفاء عن عيون الناس. يلا بينا نروح نشوف حصل ايه الألة <تصفيق> <تصفيق> اطمنا على عمكم بالفعل، مش كده؟ وراحوا يركضون نحو قاعة التدخين التي يصعب العثور عليها في قصر كهذا، ولولا رائحة التبغ العالقة بجوها لما وجدوها، ازاي الخادم بيعرف يلاقي طريقه في القصر ده؟ محدش يعرف منين بيجي ومنين بيروح، وبيظهر كده بدون أي مقدمات. خدم القصور كلهم كده. وفي قاعة التدخين كان دونالد جالسا وقد ضمد احدهم جسده كله وعصب راسه ووضع اطرافه الاربعه في جبائر وجواره كانت الاله سالمه. تبا لك يا غبي ضيعت وقتنا الثمين. او إذا او غبي على يتضرب في المره الجايه مش هحاول اتحرك. ده كان حظي كويس أوه. أوه. الحقيقه الحقيقة هو إن في حظ كويس أكتر من اللازم الأيام دي ومستحيل تكون كلها صدفة كأن اللي نملك حارس من هو؟ طبعا أشباح أجدادي شاي ده تبذير وتضييع وقت ده شاي الساعة خمسة يا سيدي ولازم تشربه ما دمت في شبه الجزيرة آه خلاص خلينا نشربه بسرعة كنا هنعمل إيه قبل ما يظهر القتالة؟ كنا هينزل نمشط القبو. آه تمام، المهمة هتقع على عاتق أندرو، ما دامت البطة الغبية دي اتحولت لعجينة. أندرو، هتعرف إزاي تستعمل الجهاز ده؟ لازم أقدر يا سيدي. في زرار هتضغط عليه وهيقوم الجهاز بالبحث عن الكنز. ده أمر سهل يا سيدي. يلا بينا للمره الثانيه ينزلون الدرج غير المتناهي الذي يقودهم الى القبو هذه المره يتقدمهم اندرو حاملا الجهاز المضحك بينما الصبيه يحملون الشموع وقد ترك دونالد وحده في غرفه التدخين اخيرا يرون الرفوف التي تحمل بقايا البط والفئران التي تعاود الفرار حامله عيونها الحمراء معها بعيدا يلا ابدا يا اندرو وجه اندرو الجهاز نحو اتساع القبو وضغط الزر وعلى الفور بدات اصوات الضوضاء الشهيره ونظر الجميع الى الجهاز متوقعين ان يبدا عمليه البحث عن الكنز لكن شيئا غريبا حدث ببساطه ودون مبالغه في الوصف اطلق اندرو صرخه داويه ثم لم يعد هناك راى الجميع ان راسه لم يعد في مكانه وان ثيابه راحت تهتز كأنما خلت من محتواها، ثم سقط الجهاز على الأرض ومعه هوت الثياب لتتكدس في كومة غريبة كان فهم ما حدث عسيرا لدقائق ثم بدأ يتضح إن الصراخ والتلاشي لشيئان لا, لا يناسبان وقار الخادم الأنجلو ساكسوني المعهود إن لم يكن فيهما إساءة أدب بشكل ما لكن من قال إن أندرو خادم حقيقي؟ ده كان شبح وكان بيحرس القصر من قرون متظاهر انه خادم امين وضغط زرار طرد الاشباح وما كانش يعرف بكده ولا بانه متسلط عليه هو نفسه لحظة مخلصش كل حاجة ليه؟ لان الجهاز مش بيوضي على الاشباح ده بيشتت شملها وبيوديها لاماكن تانية كلنا شفنا ده ومعنى ده معناه ان اندرو في مكان تاني بالقصر! ده لو كان اسمه أندرو فعلاً! إنت شال الجهاز ويلا هنبدأ بتمشيط القبو! تناول جو الجهاز وسلطه على القبور في ضوء الشموع ثم ضغط الزر ومن جديد! حين تصلب الجميع ذعراً، وقفت شعورهم توجساً! <تصفيق> حمدين بس هالزر مش أكتر! هيكون ايه شعوركم لو طلعت شبه تاني؟ <تصفيق> يا سخافتك يا اخي! كانت هذه دعابة ثقيلة، أثقل بالتأكيد من تحمل روح الدعابة لديهم، وابتلعوا غيظهم وراحوا يراقبون نتيجة التنقيب المتواصل. كان الجهاز يمر بحالة غير متوقعة، فهو يتشمم باستمرار ويرقد ذات اليمين واليسار ثم يدنو من الأرفف التي دفن فوقها الماكداك القدامة ثم يدور حول نفسه كل هذا والصبي متعلق به ويصرخ رعبا لازم ندور في التوابيت نفسها لا كلنا ملكين اخرزوا اهبيه وطلب من عبير اقواهم واعصابا ان تقوم هي بهذه المهمه الرهيبه ولم تكن عبير لتجدها رهيبه على الاطلاق ما دام الامر يتعلق بعظام بط فتحت اول تابوت لم يكن به شيء سوى هيكل عظمي لبطة ترتدي ثياباً عتيقة وتحتضن سيفاً إلى صدرها الغريب هنا أن الجهاز جن جنونه تماماً وراح يتشمم الهيكل كالكلاب الوالف وخيل العبير أنه يلطم خديه باحثاً عن طريقة يتكلم بها ما فيش دهب؟ ما فيش دهب. ولا أحجار كريمة ولا حجر ما المال الجهاز المخبول ده؟ اتفقنا إن كل اختراعات جو فاشلة بلا استثناء، ده مش هيغير القاعدة. لحظة، أنا قرأت إن عظام أجدادي كلها مدفونة في فناء الكنيسة، فهل خرجوها ودفنوها هنا؟ <hesitation> بص كده التاريخ المكتوب على التابوت. واحد 1261 ميلادي، الكتابة متاكلة لكنها مقروءة. والتابوت ده؟ ده 1116 ميلادي. اوه معنى كده إن كل التوابيد راجع تاريخها قبل 1337، يعني قبل بناء القلعة نفسها، وقبل ما يؤتمن جدي على الذهب. وبحركة درامية هوى بعصاه على جمجمة الهيكل العظمي تهشمها. تصيح الأطفال وعبير رهبا، وحتى بالنسبة لعبير بدل هذا انتهاكا لحرمة بطة ميتة، لكن ما أثر دهشتها هو صوت التهشم المعدني. وقطع العظام التي تنثرت كلها لها لون الذهب تلتمع في ضوء الشموع ايه معنى ده؟ معناه ببساطة ان الجدود دول هم الكنز دي الحيلة اللي عملها أرشبالد مكدهك ببراعة. كلف صياغه يدوب الذهب كله ويحوله لهياكل بط ميت ودهنهم عشان يبانوا زي العظم وعمل مقبرة وهمية للتماثيل الذهب وسماها باسم كل واحد من اجداده وطبعا اللصوص عمرهم ما كانوا يفكروا في ده والجثث المتحلله مش اغراء للسرقه ومات جدي والسر معاه وجيت اجيال تدور ملقتش الكنز طبعا ولا كان حد هيجرؤ انه قصر هيكل من الهياكل وبدا ينضم الموت الجداد للقدام وبقى التمييز مستحيل بين الاتنين لكن أجدادي اللي ماتوا قبل ألف مدفونين في الكنيسة، أنا متأكد من ده، آه آه أجمل مقبرة وجمال بهجتها إنه يموت الواحد ويدفن جنب التماثيل الذهبية، لو أنا مت إدفنوا معايا سبيك الذهب أو إدفنوني هنا، يلا يا أولاد هنفك العياكل دي عشان نعرف نحطها في الشنط. وهندوبها لما نرجع وخدوا بالكم لتؤذوا ميت حقيقي في العملية دي آه أرشيبالد مكداك العجوز البخيل موفور الزكاء أنا ما سويش حاجة قدام اللام الضوافرك. لكننا هنحاول وتعود الطائرة إلى الوطن حاملة كنزا هائلاً تحمله عشرة بغال بكثير من العسر صحيح أنه يبدو مرعباً لأول وهلة لكنك سرعان ما تدرك أنه عمل فني متقن صنعه أبرع الصياغ طرا وفي الخزينة بداكفيل يبحث سكروج عن شبيهه الآلي ويجده وقد احترق رأسه بفعل ماس كهربي والغريب أن هذا جعل أدائه أفضل وحقق رواجا عاليا للأسهم وأرباح إمبراطورية سكروج. الجميل اللي بدل بويز ماتوا. ها يرجعوا بسرعة، محدش بيموت في عالم ديزني طبقا للقواعد الصارمة. مية أجر زي ما اتفقنا وهو خمس قروش في الساعة ومعنى ده يا أنت عايز خراب التام. قضيت نص الرحلة نايم أو مقصور وخليك شاكر لي أني ما طلبت منك تمان تسقرت السفر ليك كله اخوك منك يا بخيل هنا فوجئ الجميع بالقادم الذي لم يعرفه لأول وهلة لكن عبير عرفته ونهضت تسوي ثيابها الجميلة استعدادا للرحيل فقد جاء المرشد بسماجته وقلمه وابتسامته الفاترة بخير لها ما شفتش شغل صغير في عالم دوزني هي هترجع أكيد في مغامرات تانية لكنها هتكون جدية أكتر من ألعاب البط هنرجع أكيد يا مرشد مش كده؟ أكيد ده لو ما نجحوش في ناس في عالم ديزني وهنا يكون في تانيين بيحاولوا يدمروه؟ بالتأكيد وانت عارفة الأسباب لكن الأفكار لا يمكن تتحارب بالسلاح والفن مش بيموت بالرصاص السبيل الوحيد لمحاربة الفكر هو بفكر تاني ومحاربة الفن بتتم بفن أفضل وأجود وهل ده ممكن؟ حالياً ما زال فن ديزني هو الأرقى والأفضل لكن الحياة مش هتقف وهيتخلق فنان تاني في مكان تاني يخلق فن يقدر ينافس بيه عالم ديزني وممكن يهزمه يلاً القطر مستنينا وفي القصة القادمة تدخل عبير علما اخر من نوع جديد وان كان عالما امريكيا تماما بدوره نهر المسيسيبي وصبيه حفاه يصطادون السمك وقارب بخاري ومدرسه وعمات غاضبات وصبي شيطان يدعى توم سوير انه عالم مارك توين الساحر